Legendy Staré Prahy Pražský Vyšehrad je opředen spoustou pověstí. O činech kněžny Libuše, o přemyslovi, o pokladu ve Vyšehradské skále, nebo třeba o čertových kamenech. A právě čertovy kameny, nebo také čertův sloup, můžete na Vyšehradě, v sadech poblíž Slavína, vidět dodnes. Podle pověsti sloužil v kostele svatého Petra a Pavla na Vyšehradě velice zbožný a poctivý kněz. Čerci si ale usmyslel, že ho za každou cenu musí dostat do pekla. Snažil se seč mohl. Tu mu podstrčil namši krásnou děvu. Jindy nechal na faře lahodné víno ale vše marné. Až jednou náhoda čertovi pomohla. Kněz šel kolem krčmy a farníci, kteří ho měli velice rádi, na něj volali, ať jde mezi ně. I posadil se na chvíli, aby neurazil. A farníci ho prosili, ať si s nimi zahraje mariáš, že jim jeden chybí. Kněz svolil a čert toho hned využil. Začaroval karty tak, aby kněz po každé vyhrál. Druhý den musel do krčmy zase, bylo třeba zahrát odvetu. Tentokrát ale čertovým přičiněním kněz všechno prohrál a zadlužil se. A tak to bylo každý večer. Kněz v, hře v karty propadl a začal zanedbávat svou faru i kostel. A protože stále prohrával, Jednoho dne celý zoufalý zavolal na pomoc samotného ďábla. Na tuhle chvíli čert čekal. Sepsal s knězem smlouvu, že mu bude po tři roky pomáhat při v karty a za to pak s ním kněz půjde do pekla. Tři roky neprohrál kněz jedinou hru, ale v předvečer svého posledního dne si uvědomil, jak špatnou smlouvu podepsal padl před oltářem na kolena a horoucně se začal modlit ke svatému Petrovi. Ten se nad knězem slitoval a poradil mu, aby čerta požádal o poslední zoufalé přání a poslal ho prožulový sloup z chrámu svatého Petra v Římě. Když to čert nestihne dřív, než kněz odslouží raním mši, bude před peklem zachráněn. Kněz tedy čerta přivolal a celý ustrašený mu svou prozbu přednesl. Čert se jen zachechtal a v Turánu byl pryč. Jako blesk letěl do Říma. Tam si úkol trochu usnadnil a Sloup popadl z prvního kostela, který mu vstoupil do cesty. Byla to bazilika Santa Maria in Trastevere, které dodnes Sloup chybí. Čert se obrátil a už letěl i se Sloupem zpět. Jenže nad svatý Petr vykoukl z mraků a sloup čertovi ze zad schodil. Sloup se ponořil hluboko do moře a dlouho trvalo, než ho čert vylovil. Jen si ho dal zpátky na rameno, svatý Petr sloup opět schodil a pak ještě jednou. Ale to už svítalo a bylo jisté, že čert svůj úkol včas nesplní. Na vyšehrad přiletěl až po mši a vsteky bez sebe praštil sloupem ozem, až se rozlomil na tři kusy. Kněz byl před peklem zachráněn a karet už se v životě nedotkl. Zajděte si v horkém letním dni na vyšehrad a najděte čertovi kameny. Když k ním přičichnete, ucítíte z nich pekelnou síru, památku na toho, kdo je sem dopravil. Thank you.